בסרטון האחרון ראינו קירוב בעזרת טור מקלורן של קוסינוס X. עשינו קירוב בעזרת הפולינום הזה, וראינו תבנית מעניינת. נראה אם נקבל תבנית דומה, אם ננסה ליצור קירוב לסינוס X בעזרת טור מקלורן. כאמור, טור מקלורן זה אותו הדבר, כמו טור טיילור, שמתרכז סביב X שווה 0. הוא מקרה פרטי של טור טיילור. בואו נגדיר ש-f של x במקרה שלנו שווה לסינוס x הפונקציה שלנו, f של x, שווה לסינוס sin x ונעשה בדיוק מה שעשינו עבור קוסינוס. נמצא את הנגזרות השונות של sin-x. הנגזרת הראשונה של sin-x היא cos-x. הנגזרת השנייה של סינוס x היא הנגזרת של cos-x, שהיא מינוס sin-x. الנגזרת השלישית תהיה הנגזרת של זה מסמן 3 בסוגריים רבע גרשיים הנגזרת השלישית היא הנגזרת של זה כלומר מינוס קוסינוס X הנגזרת הרוביעית היא הנגזרת של זה כלומר שוב סינוס X סימול לב שקובו במקרה של קוסינוס X ואנחנו מתחילים לחזור על עצמנו לאחר שחישבנו נגזרות מספיק פעמים. על מנת שנוכל לבנות טור, טור מקלורן, אנחנו רוצים לחשב את הפונקציה, וכל אחת מהנגזרות הללו כאשר x שווה ל-0. בואו נעשה זה. נשתמש בצבע אחר. למשל בסגול. קשה לראות את הצבע הזה, אז ניקח צבע אחר. f של 0 במקרה הזה שווה 0. והנגזרת הראשונה ב-0 שווה 1, קוסינוס של 0 זה 1, מינוס סינוס 0 יהיה שוב שווה 0, כך ש-F תגעים. הנגזרת השנייה ב-0 היא 0, הנגזרת השלישית ב-0 היא מינוס 1, קוסינוס 0 1 ויש לנו כאן מינוס, והנגזרת הרבית ב-0 תהיה שוב, שווה 0, ואפשר להמשיך הלאה, גם כאן זה נראה שיש לנו תבניות של 0, 1, מינוס 1, 0, שאחריהם נחזור ל-1 וחוזר חלילה, בואו נמצא את הייצוג הפולינומי, של... מקלורן. זכרו שמה שיש לנו כאן זה קירוב של קוסינוס x, אנחנו מתקרבים יותר ויותר לקוסינוס x. אם לא נראה בדיוק כמה אנחנו מתקרבים לקוסינוס x, אבל אנחנו מתקרבים יותר ויותר לקוסינוס x, ככל שאנחנו מוסיפים עוד ועוד איברים. ואם נמשיך עד לאינסוף, נגיע פחות או לקוסינוס x. כך נתנסה את אותו הדבר עבור סינוס x. נבחר צבע חדש, זה נראה ירוק, ירוק נחמד. זה פי x החדש שלנו, שהולך להתקרב לסינוס x, ככל שנוסיף לו עוד איברים. האיבר הראשון كان הוא f של 0, שזה יהיה פשוט 0. לא נצטרך לרשום אותו יותר. העיוור הבא יהיה F תגיים של 0, שזה 1, כפול X, כלומר X. והעיוור הבא הוא הנגזרת השנייה ב-0, שכפי שאנחנו רואים כאן היא 0. נגלול קצת למטה. הנגזרת השנייה היא 0, כך שאנחנו מדלגים על העיוור השני. והעיוור השליל... השלישי סליחה, יהיה הנגזרת השלישית של סינוס X, מחושבת ב-0, שזה מינוס 1. כלומר, כאן יהיה מינוס 1 נגלו למטה, כדי שנוכלו לראות, מינוס 1 כפול x בשלישית, חלקי 3 הצרת, מינוס x בשלישית חלקי 3 הצרת, והעיבה רבה יהיה 0, כיוון שאת הנגזרת הרביעית, הנגזרת הרביעית ב-0, יהיה מקדם הבא שלנו, וערכה 0, כך משמיתים את העיוור הזה, ואנחנו יכולים לראות אולי אין לנו כאן מספיק עיוורים, בואו נוסיף כאן עוד עיוור, כדי יותר ברור ותקבלו תחושה יותר טובה נוסיף את הנגזרת החמישית של x, שהיא שווה קוסינוס x, הנגזרת החמישית נשתמש באותו הצבע הנגזרת החמישית המחושבת ב-0 תהיה שווה 1 והנגזרת הרביעית שחושבה ב-0 הייתה שווה 0 נמשיך לנגזרת החמישית שהערכה ב-0 הוא 1, ואם היינו ממשיכים, היה לנו uh, 1, לא צריך לכתוב את המקדם שהוא 1, כפול x בחמישית, חלקי חמש עצרת. ויש כאן משהו מעניין. בקוסינוס x היה לנו למעשה 1, כפול x מחזקת 0, ואז לא היה x מחזקת 1. למעשה אין X בחזקות הוא e זוגיות. כל החזקות שמופיעות לנו כאן הן חזקות זוגיות. בכל חזקה אנחנו מחלקים אותן במעריך הצרת. והסימן מתחלף כל פעם. אפשר להתווכח האם 0 הוא מספר זוגי, אבל כן. 0 הוא מספר זוגי. בכל אופן, החזקות שיש לנו הן 0, 2, 4, 6 וכו'. וכו. וזה מעניין, במיוחד בהשוואה לסינוס. كان היו לנו רק חזקות איזוגיות, היה לנו x בחזקת 1 חלקי 1 עצרת שלא רשמנו אותו, ולאחר מכן x בחזקת 3 חלקי 3 עצרת, ועוד x בחזקת 5 חלקי 5 עצרת, וכאן יש לנו רק חזקות איזוגיות, ואפשר להמשיך בתהליך הזה. והסימנים ימשיכו להתחלף, ויהיה לנו x בשביעית חלקי 7 עצרת, ועוד x בתשיעית חלקי 9 עצרת, והנה מה שמעניין כאן, אנחנו שוב רואים שסינוס וקוסינוס, הם משלימים זה את זה. הם כאילו ממלאים את הרווחים האחד של השני. ישנן כאן כל החזקות החייביות של x חלקי כל מעריך הצרת, ובסינוס x, בקירוב הפולינומי שלו, יש לנו את כל החזקות האיזוגיות של x חלקי כל המעריכים הצרת. והסימונים מתחלפים. בסרטון הבא נראה הקירוב של e בחזקת x, ומה שמעניין בו במיוחד הוא ש-e בחזקת x מתחיל להיראות כמו צירוף של הפונקציות האלה. לא בדיוק, אבל אפשר לראות את זה כי צירוף כשמערבים מספרים מרוכבים ואז כל העניין נהיה ממש ממש מגניב